Ibu baiklah Reza, ambil kucing, Kena gala, yeah. oh, tak nak kalah <laughs> macam ni. Yee, korang nak tarik kucing. <laughs> Alah korang ni, ambil tu apa? Ambil semua, menantang, menantang. <laughs> tak ada <laughs> menantang kek dah. Tapi dekat lol ni memang tak ada babi ya? lah. <laughs> <laughs> <gir> Bu ya? Tak macam, cik, cik, cik. Wayah, babi? Tak ada wayah lah. Babi Tak ada wayah lah. Aku cakap babi lah, babi. <laughs> tak ada lah ni, babi tak ada. <laughs> Dia tak mencabut, tak elok tak elok Keenzy, muka, muka macam babi ke? dia Red side, so, red side, red side Red side, mata pun tak ada Ada, budak um, dia macam <laughs> Dia sensor lah, dia macam radar, DG dia, dia, dia macam babi Fak lah, if gangga, confirmkan lah Dengar dulu ya Dengar dulu ya ribony bet, ni ribu tu, ada. Oh, macam apa? Ah, betul. Kenapa? Kenapa? Kenapa? tak kuat Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Eh Kenapa? Kenapa? aku elak sikit Kenapa? Aku elak sikit Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? elak Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Mala tadi, mana-mana Uy, tambah, untuk lelah-lahan Dia minggu ala-lahan Oh, no, no, no, no, no, no, no, no no 0 Oh, shi- Oh, ho, ho, Oh, Shit, shit, shit Ah, cometi, please, duro Alah tu orang presen, driven tak ada bunuh lagi uh -huh. oh -oh, Dia tak pleasure tu. Speak to me about the specs. Tak ada ni. Terima kasih <SILENCIO> <SILENCIO> Tolak dia! Tolak dia! Eh, <SILENCIO> oh, dia, dia, dia masak Oh, tak sepan Tak sepan, tak lupa Eh, tolak dia tadi? Tak, tak, tu dia tolak Kalau kita tolak, lagi jauh bang Dia lari, dia berdengar belakang <SILENCIO> tu Oh, Lord sampai Jangan, dia bantuk Au, au, au, au, au Au! Ok, okay. okay. Boleh mes? Cuma datang Boleh meskipun Tak kena lah Bas Eh tak kena Ah boleh Ah boleh Ah boleh Oh Allah <laughs> Eh tak kena Blitz kena boosted lagi <laughs> It was at this moment that William knew he fucked up. Agus tu siapa sakit ni? Muas, cela besar kau membivang dengan dia, Muas. Agak besar Baik, betul. Betul kita kata dia tu redemption man ni cerita. Tengok ah. Ah, dah sampai. Tak sempat. Ini bunuh ya. Sampai <SILES> dia. Momo <laughs> <laughs> oh, You can attack him Even if you attack Crows You just hit is too fast L connection And then He totally Exactly Oh, oh, oh. that Oh, dia yang sih rumit tuh. Hehehe. Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah?